Додаю до цього відео ще оцю посилку. Ви повинні були бачити такі вже десь на Алиэкспресі. Вони, ленточка спереду, такий от фонарик типу. Тип... Ну, тут є сенсорне управління, но не знаю, як воно актуальне. Опять Type-C, тому це дуже круто. Зараз перевіримо, до речі, цей проводок тестером як він заряд дає. Але сам факт в тому, що... Так, у нас тут захищена зарядка. Ну, теоретично. Ну, купатися, звичайно, з нею, можна, Але щось там прикриває. Хоча Та я думав, що буде краще. Ну, ладно. Е -е... Так, от. Лента. режими як завжди і такий фонарик от ми його активуємо і вимикаємо вмикаємо вимикаємо так тоді на цей фонарик переключаємо теж вмикаємо вимикаємо Ну не скажу що зручне можливо буде Заважати трохи, але ну, Можна спробувати, як варіант Головне, що воно відключається Це вже круто Прийшли декілька посилок Замовляв Фонарик Такий схожий на той, який у мене вже був Відео буде Де-небудь тут Подивитись Тільки один Різниця в тім, що він буде ну, зараз покажу, відрізнятися буде трошки, тим, що будуть більше магнітів для кріплення, і він матиме можливість кріпитися на них, і плюс ручка буде поворотна. Тому що той я щось не туди відноглянув, замовив трошки інакший. Ось такий фонарик, він схожий, так, але різниця в тім, що в нього... Ось, різниця в ручці. Тут ручка буде отака, а той, що буде у відео, там е, ручка рівна. Да, вона, та ручка крутиться по своїй осі тут. Ця, ця теж крутиться, але вона, бачите, відрізняється <кхе> тим, що тут нейодімові магніти. Так само і на тій тут магніт. Але можна кріпити так, як тут у нас? Ну, теоретично він має витримати його вагу, але, скоріше за все, разом з батарейками він її не витримуватиме. Ну, от, можна ще таким варіантом кріпити. Провод такий же самий, як і на тому попередньому. І стосовно акумуляторних батарейок, у мене є такі, без контакта тут виступаючого вони не достають звісно ж а ну так не достають там можна підложувати ну світить він що той що той ну дуже дуже ярко світить просто можна сказати неймовірно ярко а на двох батарейках тим більше Получається що можна підложити сюди шайбочки знайомі порадили сюди підложити неодімові магніти дуже тоненькі але я на тому попередньому фонарику підложив звичайні шайбочки, вони якраз попали на контакт, на оцей. Ну і в принципі працює. Тому що замовляв із виступаючим контактом, але він дуже високий і вони реально не влазять. Тобто ну, дуже тісно і ну, погано. Коротше. Це стосовно цього фонарика. Також були замовлені, я не знімав відео, отакі от фонарики, теж на магнітиках кріпляться, куди завгодно можна ще ставити отак, але дуже-дуже яркі, вистачає ненадовго, десь буквально на годину, але е, зручний, ось така типу, є штука, плюс теоретично відкривачка ну не знаю як вона проживе але саме главне що заряджається від Type-C провод в комплекті ну це я так просто зняв тому що до мене ще декілька їдуть я на них обзор знімати не буду е, також ще одна посилочка замовляв короче таку штуку е, Ну, Насчет чехла я не чекав, що ще чехол буде Коротше тестер Тестер Яким можна перевіряти павербанки і всяку різну штуку Отакий от, от З блютузом, хоча я по-моєму замовляв без блютузу Але не пам'ятаю, точно треба подивитися отакий от, от з такими переходами Сейчас провіримо на чому-небудь так ну ось до речі мій базеус базеус е на 30 тисяч міліампер був уже 20 тисяч акумулятор один здуло пришлось його витягти так зараз глянемо що тут у нас так іде 5 вольт Ток треба чомусь перевірити. тут до речі вихід вихід є з мікроюсбі Type-C Type-C цей Type-C вихід Type-C вхід мікро цей мікро -USB вихід мабуть так і вхід це вихід тут Type-C мікро usb вхід це 12 вольт вхід щоб можна було перевірити так потрібно щоб я додаток поставити для смартфона Глянемо, де він. Так. Стосовно лампи, зробив, підложив шайбочки у під батарейки сюди-сюди. І все працює. Якщо хтось думає, що буде поганий контакт, нічого поганого не буде. Так, ну от, перший режим такий, другий. Ну, скажімо так, в кімнаті дуже світло. І, на диво, магніти держать навіть оці, Тобто краще держать, ніж магніти на фонарі, який у відео я показував раніше, там хуже, і, до речі, є, ух а в, тому, а в тому, а в цьому фонарі тільки мікро USB, а тут ще й Type-C, я, до речі, не бачив, хоча комплектний провід тільки, тільки мікро USB. Ну, тайп проводів у мене вистачає, так що тут не проблема. Круто. Не бачив. Це навіть класно. Тобто, оцей краще купуйте. Держить. Держить, попри те, що він важкий, він все одно держиться всіма магнітами. Класний фонарь. Так, стосовно цієї штуки. Попідтягував блочок, провода всі, які були, познаходив. Так. Перевіряємо. Є і Bluetooth, є і додаток спеціальний під нього. Той, що на плеймаркеті не працює. Є той, який вони давали, старіша версія, та працює. Вона йде по QR-коду сканувати по цьому, що на коробці. І там і інструкція, і все є. І отак, от, допустимо, є можливість перемикати, можна потримати і перемикати як завгодно, ну, як зручно буде, скажімо так. І це також можна потримати і пере... перевертати екран. Коли нат... нажимаєш на дві клавіші, показує ну різні режими скажімо так двома кнопками перемикаємо різні режими помимо того що ми просто отак перемикаємо для упрощеного режиму або перри або перевертаємо а, тут уже не перевертаємо ну в общем це показує заряд батареї Ну я так розумію якщо пуста повністю пауэрбанк пустий наприклад або телефон і його заряджаєш від нуля то воно там буде щось показувати далі йде Ще простіший режим, я так розумію. Да. І далі цікавіше. Ну, тут просто інформації більше. Е, графічно показується. Вольт, я так розумію. Да, 4,9. Показується також графічно плюс-мінус. А, ось тут вже цікавіше. Скажу так, Quick Charge 2.0. Що ми робимо? У нас є можливість вибрати, з скікома вольтами буде йти зарядка. 9 вольт, 5 вольт, 20. Ну, це залежить від того, скільки, наприклад, телефон чи павербанк сприймає. Я сьогодні був здивований тим, що мій телефон заряджається... 9 вольтами, при тому що я думав, що 5. Пуербанк заряджається 12 вольтами, при тому що я думав, що 5. Ну, скажімо так. Мій тут не видно нічого. Блок зарядний видає і 20 вольт, і 12, і 9. І, і тут, коротше, багато. Ну, 65 Вт, типа, як теоретично не знаю як їх провірить ми виставляємо примусово то примусово виставляємо з яким вольтажом буде заряджатися той чи інший пристрій Ну 20 вольт стрімно поставить скажімо так Ну хай 5 ладно інший режим 30 тут також ми виставляємо але він От він 9 завжди ну я так розумію Quick Charge 3.0 завжди 9 вольт Quick Charge 4.0 можливо 12 вольт Ну ми можемо виставить Quick Charge 3.0 менше а ну більше можемо 12 наприклад а, ну, Ми можемо навіть навіть більше поставити до 20 вольт мабуть можемо поставити ну то вже то вже занадто E, самий перший режим, той, який я спочатку показував, це режим автоматичний, він сам визначає, скільки йому там потрібно, скажімо так. так e, тут тестуємо e, або провід, або зарядне, щось тестуємо, скажімо так, на можливість того, чи буде у нас взагалі Quick Charge 3.0. Ну, скажімо так, буде, все працює. На, на цьому кабелі на цьому цьому будуть працювати Ну і стандартний екран який у нас є Bluetooth працює Додаточок іде по QR-коду тому що у Play Market у Play Market такий же додаток є оновлений але він чому-то у мене на телефоні не працює я знайшов старішу версію по QR-коду і вона працює так